زمن مضى ونحن في حضور المترقب الفطن. الان ها نحن في حضور ستتجاوز افكاره مدى الخيال. لتتحول الفكره الى فعل يخلدها الزمن. فيكشن برودكشن لا حدود للخيال. لا حدود للخيال.